Kolik průměrně věcí vám ročně projde tady na ztrátách a nálezech rukama? Průměrně to bývá ročně kolem 600 nálezů, měsíčně 40 až 50, co jich tady tak objevuje. Uh -huh. Co nejčastěji lidi ztrácejí? Nejčastěji to jsou peněženky, mobily, klíče. Poslední dobou se tady objevují i hotovosti finanční. Docela máme dost týzních kol, přilby, brusle. Jak dlouho jsou u vás ty věci uložené a kde je možné dohledat informace o těch ztrátách a nálezech? Podle občanského zákonníku jsou u nás uloženy věci po tři roky a pokud se po tuto dobu nenalezne majitel, tak vlastně po těch třech letech se nabízí odprodej bazarům. Seznamy, které vlastně vytváříme na těch ztrátách hmm. a nálezech, jsou k vidění na oficiálních stránkách magistrátu města a vlastně můžou nám napsat dotaz e-mailem nebo telefonicky.